Skjermutklipp er min favoritfunktion i OneNote, og nå ska jeg vise deg hvordan det fungerer. Du har en side, plasserer innsettingspunktet ditt på siden der du ønsker at skjermutklippet skal komme. Så minimerer du OneNote slik at du finner fram til det som du skal klippe ut fra. I dette tilfellet er det et eksempel fra Høgskolen i Østfold sin hjemmeside. Nå skal jeg ta ut logoen som ligger på forsiden her. Jeg går tilbake til OneNote, går da på skillekortet Sett in og velger skjermutklipp. Vær oppmerksom på at i andre skjermoppløsninger så kan dette ikonet være litt rand mindre, men det står skjermutklipp. Og da trykker jeg på det. Og så vil du se at det kommer et sånt melkehvitt skjær over hele skjermen. Og musepilen min, den er ikke lenger en musepil, men et tråkors og så går jeg opp i venstre i av det området som jeg ønsker å klippe ut, håller så venstre musknapp inne til jeg er ferdig å dra over hele det område jeg ønsker, og så slipper jeg venstre mus går vi rett tilbake i OneNote, og vi ser her at vi får bilde av logoen. Det står også dato for utklipp, og i visse nettlesere kan det også stå hvor du har tatt det fra. I dette tilfellet velger jeg å snette av den andre skriften, slik at bare bildet ligger igjen. Og dette er nå faktisk et bilde, så hvis jeg klikker på det, så kan jeg dra opp størrelsen på dette her, for dette har forlått nå bildefunksjonalitet. La meg også vise en annen funksjon av dette her. Jeg stenger OneNote. Jeg jobber til daglig, la oss si at vi er inne i et Word-dokument, og plutselig så finner jeg ut at nå ønsker jeg å gjøre et skjermutklipp som jeg vil ta vare på i OneNote til å bearbeide der og da, eller senere. Da går jeg ned på tastaturen mitt, og så finner jeg Windows-tasten og Shift-tasten, trykker de in og så trykker jag på tasten S og da åpner det seg en skjermutklipp-funksjon for OneNote. I en del gamle versioner av operativsystemer så er hurtigtasten Windows S i stedet for Windows Shift S for sigur. Så går jeg in tar bildet, jeg har drar over det området jeg ønsker å få med mig og så slipper jeg det. Og så må jeg selvfølgelig, i og med at OneNote ikke er åpent, så må jeg gå inn og fortelle hvor den skal legge fra seg dette bildet, og jeg må bla meg fram først i riktig bok, så i først riktig fanark, og så til riktig side, og så velger send til valgt placering står det der. Og da går jeg in og da overføres den til OneNote. Og her kan vi se i OneNote at bildet jeg akkurat klippet ut er på plass under riktig side, sidene som heter skjermutklipp.